Daneza a fost eliminat la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioană olimpică, ocupanta locului 82 v.T.A. Scorul final a fost 0 la 6, 6 la 4, 6 la 4 în favoarea jucătoarei din Puerto Rico, după ori sub liniere i 58 de minute. bozniak kinak subliniere Tigat primul set cu 6 la 0, în doar 27 de minute. Daneza Saperebu-subliniere tipur subliniere i simplu-subliniere-i simplu, a pierdut partida din turul secund, scrie www.fanaticro.com.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 de american Sofia Kenin, locul 94 WTA, venit din Califocri, după un meci de o ori sub 48 de minute. Astfel, jucătoarele care subliniere i-au disputat titlul la Indian Wells, casat china subliniere Ic subliniere pictoarea Naomi Osaka, au e subliniere Iti la Miamiman subliniere sublinierea a doua. I juctoarea franceză Cristina Maldenovic, locul 19 fta subliniere I cap de serie numărul 15, a pierdut în turul al doilea. Scor 6 la 3, 4 la 6, 2 la 6, în faca croatei Petra Martici, locul 40 Ivta, după 2 ore sublinierei 11 minute de joc. Jucătoarea americană Cocovan de Weghe, locul 16 Ivta, subliniere cap de serie numărul 16, Letona Anet Contaveit. Locul 28 VTA subliniere i cap de serie numărul 28, rusoeka Elena Vesnina, locul 43 VTA subliniere i cap de serie numărul 24, subliniere ichinezua Sfais Han, locul 30 vta subliniere i cap de serie numărul 31, au peresit subliniere ele mi-am eu primul meci jucat, în turul al doilea. Simona Halep va evolua, sunt după ora 1900, cu poloneza Agnieszka Radvanska, locul 32, ta sublinierei cap de serie numărul 30, în man sublinierea a treia a competiției.